السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله دائما وابدا. حبايبي الفيديو اليوم رح يحكي عن موضوع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة للأوراق المطلوبة بالنسبة للحصول على الجنسية الألمانية. طبعا يا جماعة قبل ما أبلش الفيديو في شغلة انه كل مقاطعة بيختلف فيها بعض الشغلات. يعني كل مقاطعه ممكن يطلبوا منك ورقه زياده، ممكن يطلبوا منك ورقه اقل، ممكن ما يطلبوا منك مثلا الورقه اللي انا مثلا بذكرها، بس هدول الوراء انا اللي حاذكرهم هلا والشروط هن اساسيه بموضوع الجنسيه، يعني تمام حبايبي؟ آه منفظلكم يلا عم نشوف فيديو جديد ومانو مشترك عندي بالقناه، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك، شاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد منكم المشاهدات والناس يستفاد من الموضوع، يلا خلينا نبلش. تمام هلا اول شغلة رح نحكي فيها المدة الزمنية لتحسن تحصل على الجنسية الالمانية اول فئة عنا هي الاتمنى سنين المدة المطلوبة لحصولك على الجنسية الالمانية تمنى سنين بيتخفض مده الثمان سنين 7 سنين يعني بعد سبع سنين بتحصل تصل على الجنسيه الالمانيه بس لازم يكون في عندك اللي هو الانتيكراسيون كورتس تمام اللي هو دوره الاندماج اللي بيعملوها بالمانيا لكل مين بيجي على المانيا بيعمل هي دوره الاندماج اللي هي Integration كورتس هذا بيتخفض 7 سنين بالاضافه لشهاده البياينز تمام يعني انت بعد ما تعمل الانتكراسيون كورس بتكمل انت بعد من الدراسه لتوصل للبيئاينز بتاخذ كمان شهاده البيئاينز مع هي شهاده الانتكراسيون كورس بيتخفض عنا كمان لست سنين لازم يكون في عندك شهاده فوق شهاده البيئاينز يعني اذا عندك التسي اينز بعد منه او اذا عندك التسي تسواي تمام اذا عندك هدول الشهادات اللي اعلى من البيئاينز تتخفض المده لست سنين، طبعا انا عم اقول هدول الشروط الاساسيه، بس هلا بقول شو كمان الشغلات اللي بتكمل هي الشروط بكل الفئات من ثمان سنين للست سنين، لازم يكون في معك الوراق الاضافيه اللي انا حاذكرهم هلا، تمام؟ بس انا ذكرت لكم هلا بالبدايه شو هن الشغلات المطلوبين بالنسبه لتخفيض مده الجنسيه من 8 الى ست سنين، طيب، في عندنا فئه ثالثه واللي هي الثلاث سنين بتحسن تحصل على الجنسيه الالمانيه بعد ثلاث سنين بس لازم تكون متزوج المانيه او اذا مرة لازم تكون متزوجين من الماني فهي الفئه يلي بيكونوا عاملين مثلا هيك بيحسنوا يحصلوا على الجنسيه الالمانيه بعد ثلاث سنوات تمام هلا خلينا نبلش بالاوراق المطلوبه حتى انك تقدم على الجنسيه الالمانيه. هلا انا سامحوني عم بحكي بسرعه ما بدي اطول الفيديو لانه في ناس عم تقول انه لا تطول الفيديوهات فانا بدي اختصر الموضوع. المهم الشرط الاول لازم تروح تجيب الطلب اللي هو الانتراك لحتى تقدم على الجنسيه الالمانيه، الطلب اللي هو تبع الجنسيه الالمانيه. الشرط الثاني لازم يكون في عندك عقد عمل مفتوح تمام؟ او لازم يكون في عندك عقد عمل إنك مخلص ال، اللي هو الفترة التجريبية ست شهور، فلازم تكون أنت مخلص الست شهور اللي هي فترة تجريبية أو يكون في عندك عقد عمل ام اللي هو المفتوح، يعني باختصار إنه لازم يكون صار لك عم تشتغل أقل شيء سنة، تمام؟ وفي عنا اللي هو اللون أبغيشنونج اللي هو الكشف الشهري تبع الراتب من بعد كل شهر كشف الشهري لازم يكون عندك اللون أبغيشنونج ثلاث شهور كمان بتحضر لون أبغيشنونج نتلقى شهور بالإضافة لازم يكون في عندك عقد إيجار للبيت أو إذا كنت بالفيجي كمان ممكنك تعمل صورة عن عقد الإيجار اللي أنت عامله وبتبعته كمان وفي عنا كمان لازم يكون في عندك اللي هو الفونونغ الميلونغ اللي هو الملدنة تبع مطرح ما انت مسجل مطرح ما انت ساكن في وراء اسم الفونونغ الميلونغ لازم تكون موجودة معك لحتى كمان تقدمها هلأ في عنا بيان الولادة هذا بيان الولادة لازم يكون مترجم ومصدق من الوزارة الخارجية السورية اذا بتجيبه انت من سوريا وفي بعض في بعض المدن او بعض الموظفين حسب الموظف عم يطلب انك انت تجيب له بيان ولاده واخراج قيد يكونوا مصدقين ومترجمين من السفاره الالمانيه ببيروت بس هذا الشيء مو كل المقاطعات عم يطلبوه ومو كل الموظفين عم يطلبوه حسب الموظف اذا كان الموظف بيعقد لك الامور بيطلب منك هذا الشيء اذا كان الموظف انه عادي خلص بيكتفي انه تجيب له ورقه مترجمه ومختومه ومصدقه من وزاره الخارجيه وكله تمام بيقول لك اوكي جيبها تمام وفي عندنا اخراج قيد كمان اخراج قيد لازم يكون موجود كمان مترجم ومصدق وفي عنا ليبنسلاوف اللي هي السيرة الزاتية لازم تعمل سيرة ذاتية عنا تكتب انه انت من ما بلشت مثلا بحياتك انك تشتغل او تدرس او تعمل وين اشتغلت وين رست وين سافرت وين عملت يعني لمحة صغيرة عن حياتك انه شو كنت تشتغل شو كنت تعمل شو عندك شهادات وهالامور هي كلها يعطي اللي انت صايرة في بحياتك وفي عنا بالنسبة للمتزوجين لازم يكون في عندها كمان اللي هو عقد الزواج تمام لازم يكون مترجم ومصدق من وزارة الخارجية او حسب الموظف مثل ما حكينا اذا بدوا يصدقوا من السفارة الالمانية ببيروت تمام وفي عنا كمان الغنتي في لوف اللي هو الشهادة انه انت قديس صلق عم تدفع الراتب التقاعدي بالمانيا تمام طبعا في شغله مهمه الفتره اللي بتكون انت الجوب سنتر دافع لك فيها الرينت فيز شونغ هي ما بيحسبوها بيحسبوا لك الرينت فيز شونغ من وقت ما انت بلشت تشتغل وتدفع لحالك تمام فبتجيب لهم هي الشهاده اللي هي اسمها غينت فيز شونغ في اللوف تطلبها هي من مكتب التقاعد اللي هو انت المدينة اللي انت موجود فيه بتقوله ان انا بدي شهادة انه انا صار لي دافع بيبعثوا لك اياها تمام في عندك شهادة البي اينز مثل ما حكينا حكينا الفئات اللي موجودة عندك حسب انت باي فئة بتعرف حالك بتحسبها البي اينز وفي عندنا شهادة اللي هي ليبنس ان دونشلاند اللي هي, هي شهادة الامتحان السياسي مقون عندنا نحنا بيجي 33 سؤال بدك تجيب له كمان هي الشهادة طبعا هي الشهاده اللي بيعمل هذا الامتحان هن 33 سؤال بيجوك، إذا بتجاوب على 17 سؤال صح أنت ناجح ومقبولة هي بالنسبة لموضوع الجنسية، تمام؟ يعني أنت 33 سؤال اجوك بالشهادة جاوبت فقط على 17 سؤال صح والباقي ما جاوبت عليه، آه هي مقبولة بالنسبة للجنسية، بس الأفضل الأفضل أنك تجاوب على أكثر من 17 أحسن، وإذا بتحسن تجاوب عليهم كلهم بيكون كمان أحسن. هلا في شغله بالنسبه لموضوع شهاده البي اينس حصرا من تلك او من جوتي يعني يا من تلك يا من جوتي مدارس ثانيه ما بيقبلوها يعني تروح تجيب لهم شهاده بي اينس من مدرسه ما بعرف مين انه انت اخذ هي ما بيعترفوا فيها حصرا بيكون تلك او جوتي وفي عندنا كمان لازم ما تكون عم تاخذ مساعدات لا من الجوب سنتر ولا من السوسيال امت يعني لازم تكون انت ما عم تأخذ مساعدات من هدول المركزين اللي حكينا عنهم طبعا باستثناء الكندر جيلد اللي عنده عيلي الكندر جيلد ما في مشكلة عليها هاي ما بيعتبروها انه مساعدات وفي عنا الفونون جيلد الفونون جيلد هو مساعدات بالنسبة لموضوع ايجار السكن اذا انت كت راتبك قليل مثلاً وعم تدفع ايجار كتير فالناس بتروح تسجل بالفونون جيلد. تمام بس تحضروا كل هالوراق يلي ذكرت لكم ياها كيف تحسنوا تتواصلوا مع مكتب التجنيس لحتى تمشوا بهي الوراق؟ اول طريقه بامكانك تروح على الاوسلندر بيهوردي وتقول له إن انا حابب اني اقدم على الجنسيه الالمانيه في مجال تعطيني معلومات وين ممكن اني اقدم على الجنسيه الالمانيه يقوم بيعطيك ورقه مكتوب فيها مكتب التجنيس وبيعطيك كمان الارقام تبع مكتب التجنيس وبالاضافه بيكون في مكتوب ايميل مشان انت تتواصل معهم على الايميل وبيقول لك روح وابعث ايميل لهذا العنوان او اتصل فيهم تليفون وقول لهم انه انت حابب تعمل, تعمل موعد آه لحتى تعمل بغاتونج اللي هو آه مثل إنه استشاره بالنسبه لموضوع الجنسيه فأنت بس تتواصل معهم لهدول الجماعة هن بقى بيعطوك المعلومات وحسب مدينتك بيقولوا لك شو لازم تعمل. في هلأ شغلة بسبب الكورونا صايرين ما عم يعطوا مواعيد إنه الناس تيجي لعندهم على المكتب عم يفضلوا إنه يصير التواصل كله عن طريق الإيميل أو عن طريق التليفون فبيبعتوا لك هن ساعة أنت مثلا بس اتصل فيهم بيبعتوا لك الوراق بالبوست او ممكن يبعثوا لك ياهم بالايميل حسب انت المدينة اللي انت موجود فيها تواصل مع شيء اسمه الأيمبرجر امت تمام اللي هو مكتب التوطين بس تصوى تواصل معهم هنا بقى بيعطوك المعلومات يقول لك شو لازم تساوي شو لازم تعمل شو لازم ترسلن، وبيطلبوا منك كل هاي الشغلات اللي انا ذكرتها بالفيديو تمام حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم إن شاء الله يكون عجبكم إن شاء الله يكون قدمت لكم واستفدتم من الموضوع اللي حكينا فيه لا تنسوا الاشتراك في القناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد منكم مشاهدات والناس من تستفاد من المعلومات اللي حكيناها بتشكركم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته